Артемович, день визволення сміли. Ми всіх фронтовиків вітаємо. Міський голова Сергій Васильович Нанко, що подарки передав, побажав, щоб були здорові, щоб перемогу ми діждали над тими супостатами, а з такими як ви. Гітлеру мозги зламали, і цим зламаємо. Вже ваші правнуки дають прикурити. Так? так, напередодні 29 січня, Дня визволення Сміли та Смілянщини від гітлерівської навали, представники міської організації ветеранів України об'їжджають по домівках учасників Другої світової війни. Цим людям вже за 90. Їх залишилося дуже мало. Осталося 10, а було у Смілі 25 років назад около... П'яті тисяч безпосередніх фронтовиків учасників бойових дій одним словом багато було тисячі. А тепер усього сталося як уже самому самому молодому. Самі молодші 96 год, 97 год, самий молодий, 97 год, 27-й рік, це наймолодший фронтовики. Оце і все, так. На жаль, час невблагоанний. З болем сприймають і фронтовики Другої світової події, нинішньої війни. Вони тоді боролися, щоб ніколи це лихо не повторилося, але сусідній народ показав своє справжнє варварське обличчя. Тож тепер ветерани знову бажають найголовнішого, як і тоді, перемоги. Хоть бы эта Закончится одолеем брехня. Да, брехня да, одолеем, да, да одолеем. Антонович, да. скажите землякам что-нибудь на камеру до, до Дня Освобождения города. Смелянам. Что вы побажаете Смелянам? Ну, что я побажаю? Я побажаю всем хорошей жизни. Вот. И чтобы избавиться этой войны, чтобы Хочі раніше говорили гітлеровці, а зараз путінці, і чого вони пристали до нас, не знаю, ні за що, ні про що. Желаю всім здоров'я, желаю близької побіди над нашим врагом. Добренька, дякуємо, дякуємо, батько, дякуємо. Доброго всіх. Ті, кому судилися мати такий довгий вік, передають через гости вітання своїм землякам-фронтовикам-довгожителям. Голова ветеранської організації своїм заступником відповідально виконують свою місію. Передають привіти. Ларіониш, доброго дня. Це ж у нас день визволення сміли. То Ми це об'їжджаємо порубків усіх. Щоб... Тільки що були в Добровольську. Ант... Антонович передавав привіт. Борись, бо, бо ми йому кажемо, поїдемо зараз до Гудзенка. Він, о, привіт, Ольарьонович, кажу, зараз передамо, зараз передамо. Обов'язково. І вас о, заїхали привітати, побажати, що ви ми... рекогровіруєте. Танцює як же, Тобто танцювали, діждалися перемоги да. одної другої. Да. І тоді вже разом будемо святкувати. Хоча б одно і дождатися. Дождемося. Представники ветеранської організації завітали до кожного фронтовика. В кожну родину передали продуктові набори та слова подяки і підтримки. Сьогодні за нашим планом роботи міської організації ветеранів України, за дорученням президії, за дорученням міського голови, ми традиційно, Здійснюємо ему об'їзд, проводимо наших фронтовиків, які з 41 по 45 боронили українську землю. Вони зараз, дехто ви самі бачите, за своїм фізичним станом, не в змозі навіть до нас вийти, зустріти. То ми вже подарунки від міського голови, від депутатів, від виконавчого комітету передаємо вже їхнім дітям і опікунам. А дехто ще, слава Богу, сьогодні ви самі бачите, зустрічають нас з посмішкою бажають смілянам здоров'я і скорішої перемоги. Те, що робили вони, сьогодні роблять їхні онуки і правнуки, захищають нашу святу землю. Може це і банально прозвучить, але о той лозунг, що супроводжувався десятками років, ні, ніхто не забути, нічого не забуто, Наша сміляни і взагалі наш український народ пам'ятають тих, хто ціною життя і великої крові боронив рідну землю. Я вдячний спонсорам, вдячний нашим колегам-підприємцям, в першу чергу міському голові, його команді, депутатському корпусу, які підтримують нашу організацію, надають і фінансову, організаційну, і взагалі людську, синівську повагу і увагу до тих, хто сьогодні потребує особливого особливої уваги і шанування. Хочу Смілян від імені всіх ветеранів привітати Смілян з черговою річницею визволення нашого рідного міста. Дай Бог відсвяткуємо перемогу на майбутньому в наступному році, 24 ми будемо відзначати 80-річчя перемоги і звільнення України від нацизму. І дай Бог, щоб ми відсвяткували і звільнення нашого міста і всієї ненької України не тільки від фашизму, нацизму, а й від расизму. Шановні сміляни, здоров'я всім, наснаги і віри у світле майбутнє, в нашу перемогу.